Aloitan kaksiosaisen arvioinnin eettisiä kysymyksiä tarkastelevan esitykseni pohtimalla arvioinnin eettisiä perusteita ja ottamalla muutamia esimerkkejä niistä kohdista, jolloin eettisesti kestävä toiminta on erityisen tärkeä pitää mielessä. Olen Päivi Atjonen, Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen professori ja arvioinnin tutkija. Opettajat tarvitsevat eettisiä ja joskus ehkä jopa oikeudellisiakin tietoja arviointitulosten käytöstä, säilyttämisestä ja jakamisesta. Tässä esityksessä pohdin etenkin opettajien tietämystä siitä, miten he voivat arvioinnissa noudattaa oikeudenmukaisuutta, inklusiivisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja estää syrjintää. Etiikka siis haastaa kysymään, millainen arviointi on oikein ja hyvää ja mitä tarkoittaa arvioinnissa vastuu. Käytän tietoisesti sanaa etiikka ja eettinen, koska moraalisana, vaikka sitä etiikkasanaa synonyymiksikin voi käyttää, helposti johtaa ahtaaseen moraalisointiajatteluun ja siitä eettisissä kysymyksissä ei ole puhe ensisijaisesti. Yhdysvaltalainen arvioinnin tutkija Mart Saan on sanonut aika osuvasti, että ainoa syy tehdä arviointeja on saada tietoa, mitä pitää tehdä seuraavaksi. Tätä väitettä ajatellessaan voi kysyä, mihin muihin tarkoituksiin me aikuiset arviointia tulemme käyttäneeksi ja miten merkittäviä ne tarkoitukset ovat kasvavien lasten ja nuorten oppimisen ja osaamisen kehittymisen kannalta, johon tuo Mart Saano viittaa. Pitäisi saada tietoa, joka auttaa niin opettajaa kuin oppilasta miettimään, mitä pitää tehdä seuraavaksi. Katse suuntautuu siis tulevaan, ei menneeseen. Aloitan arvioinnin ja etiikan keskinäisriippuvuuden pohdinnalla. Kasvatushan on perustavanlaatuisesti arvoihin perustuvaa toimintaa, jonka tulisi tähdätä oppilaan monipuoliseksi parhaaksi. Koulun päämäärä on ohjata yksilöä saavuttamaan mahdollisimman hyviä tuloksia, ei vain jollakin tiedon alalla tai oppiaineessa, vaan myös arvostettavana ihmisenä. Tämä ihmisyyden näkökulma muistuttaa meitä aina näistä eettisistä peruskysymyksistä. Voidaan ehkä hieman yksinkertaistaen sanoa, että pedagogiikka nojaa kahteen tiedonalaan etiikka, määrittelee tavoitteet eli sen hyvän, johon pyritään ja psykologia auttaa tarkastelemaan tavoitteisiin pääsemisen keinoja ja haasteita. Ja kun arviointi kohdistuu nimenomaisesti tavoitteisiin, se arvottaa arvokkaan saavuttamista. Näin eettiset kysymykset ovat aina läsnä arvioinnissa, miten oikeaa ja hyvää tehtäisiin oppilaille myös siellä. Arviointi on iso osa opettajan työtä. Hieman laskutavasta riippuen noin neljäsosa tai osa on arviointia. Sitten siihen asettuu suuri vastuu ja arvioinnin vaikuttavuus on merkittävä. Oppilaat yleensä haluavat onnistua arvioinneissa ja taitavilla arviointikäytänteillä opettaja voi ohjata oppilaiden oppimisprosesseja ja niillä prosesseilla on sitten tietysti vaikutusta myös oppimistuloksiin. Tutkimusten mukaan kaikilla arvioijilla ja siten myös opettajilla on taipumusta tehdä arviointeja ja Siten niihin kuuluvia eettisiä ratkaisuja hieman kuin omalla tavallaan ja näin oppilaiden kohtaaman linjakkuus kärsii. Siksi monissa maissa on laadittu kirjoitettuja eettisiä sääntöjä ja periaatteita hyvästä arvioinnista jo vuosikymmenien ajan. Osa niistä periaatteistoista on hyvinkin tiukkoja, täytyy ja pitää henkisiä luetteloita jotka ovat melkein kuin juristin tekemää tekstiä. Aidosti eettinen näkökulma on kuitenkin huomattavasti laajempi ja syvempi kuin vain juridinen. Etiikkahan on filosofian osa-alue, joka pohtii, mitä pitäisi tehdä, ja se on kiinnostunut siitä, mikä on oikein tai väärin. Tässä nyt tätä oikean ja väärän määrittelyä ei pidä ymmärtää jotenkin jyrkästi ja sieltä moraalisoinnin kannalta. Arviointi tarkoittaa kirjaimellisesti arvon antamista ja arvo ei tarkoita mitään numeerista arvosanaa. Arvot ovat moraalin ja sitä tarkastelevan etiikan toinen keskeinen elementti normien rinnalla. Arvot siis liittyvät kiinteästi arviointiin, haluttiin sitä tai ei. Arviointi on syvästi eettinen kysymys myös siksi, että se on aina vallan käyttöä. Yleensähän opettaja päättää, että kuka mitä, milloin ja miksi arvioi. Oppilaiden ääntä tutkimusten mukaan kuunnellaan tässä aika harvoin. Siksi on tärkeää, että arvioja säätetään säilyttää eettisen herkkyytensä kysyen, että mikä on hyvää ja oikein. Eettisesti kestävä arviointi tarkoittaa arviointia koskevaa päätöksentekoa, joka on sopiva siihen toimintaympäristöön, jossa arviointi tapahtuu. Päätöksenteko koskee oppimistuloksien valintaa ja sen sanoittamista ja tuolla valinnalla tarkoitan sitä, että mikä oppilaan teko tai tuotos tulkitaan huomioon otettavaksi näytöksi silloin, kun opettaja esimerkiksi tekee arvosanajakaumia. Päätöksenteko koskee tapoja osoittaa oppilaalle pitävästi, miten he ovat saavuttaneet tavoitteet sekä myös oppilaiden mukaan ottamista arviointiprosessiin. Etiikkaa ja arviointia voi rinnastaa tähän seuraavaksi Wikipediankin avulla tekemäni taulukon tavoin. Etiikka on tutkimusala, joka tutkii moraalia ja siihen liittyviä kysymyksiä, kuten eettisen toiminnan periaatteita, oikeaa ja väärää, hyvää elämää sekä arvojen ja eettisten väittämien luonnetta. Tästä saadaan arvioinnin etiikkaa koskeva määritelmä lisäämällä sopiviin väleihin arviointisana. Arvioinnin etiikka on tutkimusala, joka tutkii moraalia ja siihen liittyviä kysymyksiä, kuten arviointitoiminnan periaatteita, oikeaa ja väärää hyvää arviointia sekä arvojen ja eettisten väittämien luonnetta arvioinnista puhuttaessa. Edelleen voidaan esittää erilaisia eettisiä peruskysymyksiä ja muuntaa ne arviointi eettisiksi peruskysymyksiksi, kuten tässä olen tehnyt. Ja silloin kysytään vaikkapa, että kuinka muita yksilöitä tulisi arvioinnissa kohdella, mitä tarkoitamme sillä, että meidän pitäisi tehdä jotakin arvioinnissa tai että emme saisi tehdä jotakin silloin, kun tehdään arviointia tai minkä periaatteen mukaan arvioijan pitäisi valita, mitä arvioinnin käytännön tekoja hän tekee, vaikkapa millaisia arviointimenetelmiä hän valitsee. Hyvän ja oikean määritteleminen yksiselitteisesti on tietysti oikeastaan mahdotonta, mutta sitä voidaan eettisten teorioiden näkökulmasta pohtia ja perustella vähän eri tavoin ja kysyä, että millaista hyvää ja oikeaa omassa arviointityössäni tahdon vaikkapa alakoulussa tai yläkoulussa tai tietyssä oppiaineessa edistää. Seuraus eettisesti hyvää on sellainen arviointi, josta seuraa mahdollisimman paljon hyvää mahdollisimman monelle oppilalle ja mahdollisesti myöskin hänen kotijoukoillensa. Tämä edellyttää esimerkiksi arvioi ja arvioitava vuorovaikutuksen avoimuutta ja mahdollisimman monien osapuolten kuulemista, koska vain niin voidaan turvata se, että seuraisi mahdollisimman paljon hyvää mahdollisimman monelle. Velvollisuus-eettiseen ajatteluun perustuvat arvioinnit saavat oikeutuksensa tyypillisimmin niin sanotusta kultaisesta säännöstä, kohtele toisia niin kuin toivoisit itseäsi kohdeltavan. Ja opettajalla koulun aikuisena on tietysti erilaisia velvollisuuksia, joita hänen on hyvä ottaa huomioon silloin kun hän oppilaiden arviointityötä tekee tai paremminkin oppimisen arviointityötä eikä oppilaan arviointia. Yksilön oikeuksien huomioinnin kannalta arviointi on hyvä jos, jos oppilaan oikeuksia Yksityisyyttä ja luottamuksellisuutta on kunnioitettu. Siksi oikeastaan ketään ei voisi pakottaa arvioitavaksi ja, ja sillä tavalla itsestään selvyytenä pidetty koulun käytänne voi yllättäen osoittautuakin hieman ongelmalliseksi. Joskus arvioinnin hyvyys punnitaan sen kyvyllä edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta, kun se valaisee epäkohtia vaikkapa koulutuskäytännöistä, ja, ja silloin totuudellisuus kiteytyy arvioinnin keskeiseksi arvoksi. Arvioinnin tehtäväksi voidaan kasvavien lasten ja nuorten kohdalla perustellusti nähdä myös huolenpito. On oikein arvioida niin, että tavalla tai toisella myös ne vähäväkisimmät saavat äänensä kuuluville ja voimaantuvat, jolloin esimerkiksi se perinnäinen arviointiin liitetty objektiivisuuden vaatimus joutuu vähän uudelleen tulkittavaksi. Yksi hyvä isojen arviointiperiaatteiden jäsennys näkyy tässä. Nuo viisi periaatetta ovat hyvin laajoja eivätkä ne voi ohjata tai oikeuttaa yksityiskohtaisesti arjen arviointivalintoja. Silti näiden pitäminen mielessä arviointia tehdessä on tosi tärkeätä. Vaikka oppilaaseen kohdentuu opettajan suunnalta monesti varsin voimakkaitakin arviointitoimia, joilla on seuraamuksia, pitäisi muistaa, että oppilaalle kuuluu autonomia. Sitä pitää tiettyyn määrään saakka kunnioittaa hän autonomia on itselle asetettujen lakien mukainen tila. Siten ei filosofisesti ole yksiselitteistä, että ketään oppilastakaan koulussa voi velvoittaa oikeastaan minkään tyyppiseen tai aina vain yhden tyyppiseen arviointiin, vaan arvioinnin pitäisi perustua jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen tai psykologiseen sopimukseen. Vaikka tuo toinen periaate, hyvän tekeminen, kuulostaa ylevältä, ei arvioinnin pitäisi pahaakaan tehdä. Arviointi on viime kädessä oppimisen ja kehittymisen mahdollistaja ja tukija. Ja se alun sininen martsaano lausuma tässä nyt palaa mieleen muistuttamaan, että arviointi on tulevien ratkaisujen tekemisen perusta. Hyvän tekemisen vastapainoksi arviointi eettisissä periaatteissa on korostettu myös sitä, että arviointi ei saisi aiheuttaa vahinkoa. Ei siis mielellään stressiä, koska paineisessa tilanteessa kukaan ei ole parhaimmillaan. On oltava tietoinen, että arvioinnilla voi olla isojakin sosiaalisia seurauksia suhteessa oppilaan kaveripiiriin tai kotijoukkoihin. Ja vaikkapa autonomiaperiaatteeseen suhteutettuna on mietittävä, että kenen on välttämätöntä tietää oppilan arvioinnin tuloksista. Oikeudenmukaisuus on sekin arvioinnin aivan ydinperiaatteita ja siihen palaan tässä etiikkapuheenvuoroni toisessa osassa tarkemmin. Uskollisuus viidentenä periaatteena on arvioinnissa luottamuksen rakentamista opettaja-oppilassuhteessa ja sitä esimerkiksi, että opettaja pitää kiinni niistä lupauksista, joita hän on arvioinnista oppilaille antanut. Siis todella isoja ja sellaisena tärkeitä periaatteita, joita on hyvä aika ajoin pysähtyä miettimään. Seuraavaksi käsittelen tutkimustiedon perusteella sellaisia arviointitilanteita tai käytänteitä, joihin voi liittyä eettisiä kysymyksiä ja haasteita, onko oikein ja hyvää. Kaikkiin näihin tehtäviin on pitkältä ajalta useista maista ja monin julkaisuun todennettua tutkimusnäyttöä, että opettajat eivät aina ole onnistuneet harkitsemaan päätöksiään eettiseltä kannalta oikein. Käytän hyväkseni Greenin tutkimusryhmän kuuden kohdan jäsentelyä siitä, että mitä olisivat tällaiset eettisesti latautuneet toisistaan riippuvaiset arviointitehtävät. Aloitan ensimmäisestä, eli arvosanojen antamisesta. Ensimmäiseksi on tärkeää todeta, että monissa maissa ja myös Suomessa arvosanojen antaminen on merkittävä arvioinnin ilmenemisen muotoja opettajia työllistävä asia. Se tuottaa hyvien ratkaisujen punninnassa paljon vaativaa työtä. Tietenkin samalla on pidettävä kirkkaasti mielessä, että arviointi on paljon, paljon muutakin kuin vain arvosanojen antamista. Toinen tässä todettava, ehkä joiltain osin selvyydeltä kuulostava asia, arvosanojen antamisessa on se, että se yleensä koostuu kahdesta vaiheesta. Oppilaan antaman näyttö, oli se sitten kirjallinen koe, posteri, esitys, portfolio tai vaikkapa käsityön tuotos, on usein arvosanan antamista varten jotenkin pisteytettävä ja tehtävä sitten läpinäkyvä sääntö siitä, miten pisteet muuttuvat arvosanaksi esimerkiksi asteikolla nelosesta kymppiin. Eettiseltä kannalta on merkittävää todeta, että kummassakin vaiheessa, kun ihminen on ihmisen osaamisen arvioijana, ne arvioijan arvot, uskomukset, mahdolliset ulkoiset paineet, subjektiivinen punninta ovat mukana päätöksenteossa tiedostain tai tiedostamattomasti. Näiden oikeutta ja hyvyyttä on siis välttämätöntä punnita. Tässä on kolme eettisesti ongelmallista arvosanojen antamiseen liittyvää prosessia. Saastuminen, inflatoituminen ja vaihteleminen. Ja tuo saastuminen tarkoittaa muiden kuin oppimisen ja työskentelytaitojen epäasiallista vaikutusta arvosanaan. Siis esimerkiksi temperamentin käyttäytymisen ja persoonallisuuden vaikutusta, koska esimerkiksi käyttäytyminen arvioidaan eri arvosanana ja, ja, ja persoonallisuutta ei oppilas voi muuttaa. Toinen, eli inflatoituminen, tarkoittaa vähin eriin tapahtuvaa arvosanojen keskiarvon suurenemista siten, että, että oppilaiden osaamisessa ei kuitenkaan tapahdu tosiasiallista parantumista. Tässä oikeastaan selkeä torjuntakeino on arviointikriteerien käyttäminen. Arvosanojen vaihteleminen tarkoittaa epäsystemaattista arvosanojen joko korottamista tai alentamista. Se ei tapahdu vähitellen, niin kuin tuo inflatoituminen, se voi siis olla hyvinkin äkillistä ja se voi olla epäsysteemaattista siinä mielessä, että arvosanoja satunnaisesti eri oppilaiden kohdalla nostetaan ylös tai lasketaan alaspäin. Ja kaikki tämä nostaminen ja laskeminen on täsmentämättömästi yhteydessä siihen oppilaan oikeaan osaamiseen, joka tavoitteiden ja arviointikriteerien perusteella pitäisi todentaa. Vaihteleminen ei tarkoita esimerkiksi arviointiasteikon uudelleen silloin, kun opettaja huomaa, että joku koe oli liian vaikea ja hän muokkaa sitä asteikkoa, että kaikki eivät saisi huonoa arvosanaa. Tai se ei tarkoita myöskään niin sanottua grading in pencil-kynällä arviointia, eli sitä, että ne oppilaan uusimmat tulokset sävyttävät koko tuloksien sarjaa pidemmältä aikaväliltä. Ja tämä esimerkiksi perusopetuksen päättöarvioinnin kohdalla on erittäin tärkeä tiedostaa. Nämä kaikki kolme arvosanojen eettistä prosessia ovat vaarallisia, mutta ehkä tuo vaihteleminen satunnaisuutensa takia on, on eräässä mielessä vaarallisin. Tutkimustietoa löytyy varsin paljon siitä, millaiset tekijät ovat yhteydessä arvosanojen antamiseen ja puhunut erityisesti siis numeerisen arvosanan antamisesta. Olen merkinnyt otsikon yhteyteen muutamia tuoreempia tutkimuksia eri maista ja eri tavoin metodisesti tutkittuina. Arvosanan antamisessa näkyy vaikkapa se, että oppiaineittain tai oppiaineiden sisällä on eroja siinä, miten opettaja näkee sen aineensa erityisluonteen ja huomioi sitä arvioinnissa. Eri-ikäisten oppilaiden arvioinnissa on hieman erilaisia haasteita ja vahvuuksia, siten arviointituloksissakin on todettu eroja. On tutkittu sitä, millaisia tendenssejä saattaa olla siinä, miten mies tai naisopettaja antaa arvosanoja tytöille tai pojille, tai miten esimerkiksi taustaltaan keskiluokkaiset opettajat tunnistavat erilaisten oppilaiden osaamista. Ja toki opettajan muodollinen pätevyys ja hänen saamansa arviointikoulutus selittävät arvioinnin osuvuutta. Silti näistä tutkimuksista jää ilmaan tuo niin kutsuttu hotspots-ajatus. Eli arvosanaan siis sisällytetään hyvin monenlaista osaamisnäyttöä, joka voi värittyä myös juuri edellä puhumillani taustatekijöillä, ja ne oppimisen tavoitteet ja arviointikriteerit hälventyvät jotenkin taustalle. Edellä esittelin tätä arvosanojen saastumista, inflaatiota ja vaihtelua, ja tähän olen ottanut erityiseen tarkasteluun TIRNin ryhmän tutkimustuloksia siitä, millaiset tekijät tällaista moniaineksista arvosanan muodostusta, eli hot, hotspotsia, voivat ruokkia. Tutkijat tarkastelivat kolmea seikkaa. Yksi vaihteluaiheuttaja on heidän mukaansa myötätunto. Opettaja tietää tai otaksuu tietävänsä, että oppilaan vaikkapa kotialojen tilanne voi olla vaikea ja silloin tuntuu, että vastaantuloa normaalia ja paremman arvosanan muodossa olisi inhimillistä. Myötätuntotekijällä on siis pääsääntöisesti arvosanaa korottava vaikutus, mutta sen voimakkuus tai suuruus jää useimmiten kysymysmerkiksi. Kovin ongelmatontahan ei ole tunnistaa, keillä kaikilla oppilailla luokassa voisi olla aivan sama tai jopa pahempi tilanne, ja miten tilanteen vaativuuden voisi lopulta tasapuolisesti mitata. Tavoitteita ja kriteereitä ei tässäkään tilanteessa saisi sivuttaa, vaan yrittää muuten olla pedagogisesti tukijana ja ymmärtäjänä oppilaan vaikeassa tilanteessa. Toisen vaihtelun aiheuttaja nämä tutkijat nimesivät mahdollisuuden antamiseksi oppilaille. Opettaja siis miettii, että vaikka nyt näytöt ovat heiveröiset esimerkiksi arvosanaan 8, niin hän antaa sen siksi, että oppilaan tulevaisuus olisi paremman arvosanan ansiosta valoisampi. Pulmana on osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien sivuuttamisen lisäksi se, minne asti ja Miten osuvasti opettaja onnistuisi eri oppilaiden tulevaisuuksia ennustamaan ja olisiko hyvän tulevaisuuden toteutuminen lopulta lainkaan kiinni tämän yhden oppiaineen arvosanasta? Tarkoitus on kaunis, mutta Tiernin ryhmä kutsuu tätä arvosanan korottamistrategiaa aika dramaattisella ilmaisulla killing with kindness. Kolmas tapa aikaan saada vaikeasti ennakoivaa ja ennakoitavaa ja eriarvoistavaa arvosanakohtelua on niin sanottu elämänopetuksen antaminen, joka myötätunnon ja mahdollisuuksien tarjoamisen sijasta on taipumainen johtamaan alempaan arvosanaan kuin oppilaan osaaminen kriteerien ja tavoitteiden perusteella aidosti edellyttäisi. Syystä tai toisesta opettaja haluaa arvosanaa pudottamalla ikään kuin hieman pelotella oppilasta ryhdistäytymään ja tekemään jotakin opiskelussaan toisin. Seurauksena on helposti oppilaan turhautuminen ja ärtyminen, kenties vahva kokemus asiattomasti saadusta sanktiosta, joka ei tietenkään ole reilua ja voi johtaa juuri päinvastaiseen reaktioon kuin opettaja ajatteli. Jatkan sitten näitä kriinin ryhmän arvosanoihin liittyviä eettisesti latautuneita kysymyksiä. Monipuoliset arviointimenetelmät on aina tärkeää pitää mielessä siksi, että vain yhdenlaisen arviointimenetelmän käyttö sallii vain yhdenlaisen osaamisen esille tulon, jolloin se on epäreilu todellisuudessa mahdollisesti hyvinkin erilaisille oppijoille. Perinteisten kokeiden ylivalta, jopa ehkä laajenevakin käyttö joissakin maissa ja oppiaineissa on sikäli ongelmallinen, että nojaaminen yhteen tai muutamaan poikkileikkausmittaukseen voi olla aika epävarmaa. Arviointimenetelmien sopivuutta tavoitteisiin pitää miettiä savontun riittävyyttä suhteessa oikeutettuihin seurauksiin ja johtopäätöksiin. Yksi eettisesti tärkeä kysymys on vinoutuminen. Vinoutuminen liittyy edellä puhuttuihin arvosanojen saastumiseen, inflatoitumiseen ja vaihtelemiseen. Ja tätä vinoutumista voi seurata, jos oppilaan osaamista ei ole dokumentoitu ja sen näyttöä ei ole dokumentoitu kunnolla tai se on eri syistä, se näyttö virheellistä. Todisteita ikään kuin voi puuttua. Ja voidaan yksittäisiä osia käyttää liian pitkälle meneviin päätelmiin oppilaan osaamisesta. Valtakunnallisiin kokeisiin liittyvää viestintää käsitellään tutkimuskirjallisuudessa erityisen paljon sellaisissa maissa, joissa on keskitettyjä kansallisia kokeita toisin kuin Suomessa, mutta se kuitenkin herättää kysymyksen siitä, että miten opettaja tuntee kvantitatiivisen arvioinnin perusteet ja sen oikeuttamat päätelmät ja miten hän osaa viestiä ne niin asiallisesti oppilaille ja huoltajille. Ja millaisiin päätelmiin esimerkiksi opetuksen laadusta tällaiset valtakunnalliset kokeet eivät oikeuta. Luottamuksellisuuden säilyttäminen on aina eettinen kysymys. On siis tärkeää miettiä, mitä oppilaalle kuuluvaa tietoa luovutetaan muille, siis esimerkiksi toisille oppilaille, opettajille tai huoltajille, koska siitä voi seurata myöskin vahinkoa? Milloin on tarpeen esimerkiksi panna oppilaita julkisesti järjestykseen suoriutumisensa mukaan? Monitulkintaisen viestinnän kysymyksien kanssa ollaan tekemisissä silloin, jos arvioinnin tai arvosanan perusteet ovat jotenkin epäselviä tai salaisia. Niistä esimerkiksi kerrotaan eri oppilaille eri tavoin tai eri syvyydeltä ja vaikkapa opettaja ei pidä kiinni arviointia koskevista lupauksistaan. Näitä arvioinnin tulkinnan ja viestimisen kysymyksiä tarkastelen vielä erillisessä videossa. Lisäksi tutkimuksissa on huomattu esimerkiksi sitä, että opettajat ovat vähän puutteellisesti lukeneet opetussuunnitelmaa tai perehtyneet arviointiohjeisiin, ja silloin tapahtuu jotain sellaisia käytänteitä, jotka eivät ole ihan oikein. Myös ryhmiin kohdentuvan arvioinnin eettisiä kysymyksiä on tutkittu kysyen, että miten arviointiin vaikuttaa esimerkiksi ryhmän kokoonpano, eri ryhmien suhteuttaminen toisiinsa, miten ryhmä on mahdollisesti voinut vaikuttaa arviointikriteerien kehittelyyn, liittyykö ryhmiin kohdistuviin arviointeihin jotain sukupuoleen kytkeytyviä vinoomia, Miten ryhmän jäsenten keskinäiset ystävyyssuhteet vaikuttavat ja, ja entäpä sitten ne kognitiiviset, eli asiasisältöön mahdollisesti liittyvät vinoutuvat ryhmän eri jäsenten ilmaisemina. Vahingon välttämisen periaatteesta mainitsin isona eettisenä periaatteena tuossa aikaisemminkin. Silloin puhutaan arviointiin liittyvistä valtasuhteista ja vallankäytöstä oppilaiden kuulemisesta ja osallisuudesta sekä keskinäisen kunnioituksen, luottamuksen ja huolenpidon kysymyksistä. Eettisiä konflikteja on todettu arvioinnissa myöskin sellaisissa tilanteissa, että opettajaan kohdistuu ulkoista vaikuttamista, vaikkapa koulun johtaja haluaisi arvosanojen olevien parempia koulun maineen kannalta tai huoltaja vaatii kärkkäästi joitakin arviointeja esimerkiksi muutettaviksi. Joskus opettajalla ja oppilaalla voi olla sitä opittavaa asiaa koskien selviä näkemyseroja, joita ei voi erotella minkään tieteellisen perustelun mukaisesti niin, että vaikkapa opettajan näkemys olisi ehdottomasti se oikea. Eri oppilaiden tarpeiden yhteensovittamista koskevia arviointiongelmia on, on raportoitu, vaikkapa esimerkiksi kokeessa. Voi olla joskus helppoja kysymyksiä sen takia, että, että se kannustaisi ja vahvistaisi joidenkin oppilaiden suoriutumisluottamusta, mutta sitten toisaalta pitäisi miettiä, millaisia vähän vaativampiakin tehtäviä kokeessa olisi, jotta sitä hyvää osaamista voitaisiin varmasti tunnistaa. Toisinaan voi opettajan omista arvoista myöskin syntyä ristiriitoja ja todentamisen pulmia, että hän esimerkiksi saattaa epäillä jotakin oppilasta luntaamisesta tai plakioinnista ja sellaiset tietenkin pitäisi yleisesti ottaen saada selville, mutta, mutta oppilaisiin kohdistuva epäily pitää kuitenkin varmasti pystyä todistamaan ja, ja tätä pohdintaa opettaja voi joskus joutua käymään, että kuinka tähän asiaan puuttuisi. Palautan loppuun mieleen sen sinisen dian etiikasta, jolla aloitin. Ainoa syy tehdä arviointeja on saada tietoa, mitä pitää tehdä seuraavaksi.